السلام علیکم نازلین ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو کس رات میں نازل ہوا تو قرآن کریم کہتا ہے انا انزل نہ فیلۃ القَر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا تو قرآن کریم کہتا ہے شاہ ررمضان الزی عن ضلفی القرآن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو یہ بتا تجھے کس نے نازل کیا تو قرآن کریم کہتا ہے تنزیل عمر رب العالمین مجھے اللہ نے نازل کیا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن یہ بتا تو کس کے اوپر نازل ہو